Jeg hedder Helge Sjælle, jeg stiller op til kommunalvalget her på Frederiksberg. Jeg vil gerne have, at vi har et grønt Frederiksberg. Et Frederiksberg, hvor der er grønne oaser, en effektiv klimatilpasning, og hvor vi alle kan se mindst et træ på vores vilje. Hvis du er enig i det, så stem på mig på tirsdag.